Resturnare de situație la ea sublinierei, exclus din PSD sublinierei demis din funcție, primarul Harabagiu a preluat atribuțiile primarului. .rice primarul municipiului a sublinierei Gabriel Harabagiu. În cazul ceruia prefectul a semnat vineri ordinul de încetare a mandatului de consilier, a preluat atribuțiile de primar al municipiului, printr-o decizie a edilului Mihai Chirica, plecat în concediu. Primarul Ia subliniereiului lui Mihai Chirica a declarat vineri ce a plecat cu o zi în urmă în concediu sublinierei ce a dispus ca prerogativele sale să fie preluate de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Irica a afirmat ce nu sublinie rătie nimic despre decizia prefectului privind încetarea mandatului de consilier în cazul lui Harabagiu, scrie newsro.org. Eu sunt în concediu de joi, duc, am iar atribuțiile mele le-am predat viceprimarului Harabagiu, care până la întoarcerea mea trebuie să sublinierea i continuă misiunea, a precizat primarul Mihai Chirica. Surse din cadrul Prefecturii a sublinieră-i ordinul privind încetarea mandatului de consilier în cazul lui Gabriel Harabagiu este definitiv sublinieră executoriu sublinieră-i se aplic imediat, întrucât ordinul a ajuns la primărie. Acelea sublinierei surse au precizat ce, potrivit legii, concediul de odihnă al primarului poate fi întrerupt dacă situația o impune. Prefectul judecului a sublinierei, Marian Erbescu, a anuncat vineri ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier local deținut de Gabriel Harabagiu, viceprimar al a sublinierei. Mesura a fost luată în urma unei solicitri a filialei în sublinierea psd c prefecturi, după excluderea lui Gabriel Harabagiu din partid. Mandatul de consilier al lui Gabriel Harabagiu va fi ocupat de un alt reprezentant al PSD care a candidat pe listele acestui partid la alegerile din 2016. Totodată, consilierii locali vor alege un nou viceprimar alia subliniereiului, social-democracii decinând majoritatea în consiliul local. Gabriel Harabagiu a declarat ce va ataca în instan ordinul prefectului de ea sublinierei, susținând ce instituția prefectului a cezut într-o capcană.